Tak asi právě nejvíc té statistiky, i když měli jsme i různé jiné předměty, jako management a tyhle, které mě moc nebavily. Ale nejvíc mě baví právě z toho mýho oboru ty předměty. Takže statistika. Ty, které nebyly povinné, ale malbu, no spíš profesory. Když mám ráda profesora, tak je mi jedno, jaký je to předmět tak mám rád předměty, kde se dozvím nějaké vlastně nové věci, nové zajímavosti, různé, jakoby, asi mám mám moc rád teoretické jakoby, přednášky. Co se týče předmětů, tak mám ráda mezinárodní ekonomii, světovou ekonomii, všechno, co se týče mezinárodních vztahů, protože mezinárodní vztahy je to, co studuju. Takže a potom ještě věci, které se týkají třeba managementu nebo psychologie. Tak já mám rád všechno s účetnictvím. To je taky důvod, proč studuju účetnictví. Já když jsem nastoupil na univerzitu, tak jsem nastoupil na obor bankovnictví a pojišťovnictví. A potom, co jsem absolvoval předměty bankovnictví a pojišťovnictví, tak jsem rychle utekl k účetnictví. A vlastně všechny účetní předměty mě baví a všechny ekonomické předměty nesnáším. Tak mě vždycky bavily cizí jazyky uh -huh. a já mám teda radši předměty, kde se dá opřít o nějaká tvrd, jak to říká, tr trčí data nebo prostě fakta. Uh -huh. To znamená management, marketing a také to vaření z kaše, to není úplně můj šálek kávy, uh -huh. ale jo, cizí jazyky. To mě vždycky bavilo. Vlastně, učil jsem se čtyři cizí jazyky, z toho teda angličtinu od 6, němčinu od 11, pak jsem na, na střední škole zkoušel tři roky španělštinu a i rok latinu.